ابرك الساعات ساعه لفيت الكويت عقب مده اهدا من اختك ام البندري يا سبيعي يزهى والبدايح والامثال في أم خالد المدعج خير الاصايل ام الخلق والدين بافعال واقوال اختي الكريمه بطيب والعز واقصى هذا الشرف كريمة كريم من كتبت ما كتب تشعر فيها ولو طاب مدحها لا والله منه قمائل مزعل ومزعل جودة جودها طاق قلمسان الشخا اللي تحكي لي بالفضائل هبز شيخ لا لا <تصفيق> تخاصايط <تصفيق>